Ministrul Muncii, acuzat dure la adresa lui Iohannis, după discuțiile de la Cotroceni, se vrea deturnarea atenției. Ministrul Muncii, Iaol Guca Vasilescu, vine cu acuzații dure la adresa presubliniere dintelui Claus Iohannis, după apariția unui comunicat de presă al administrației prezidenciale, în urma discuțiilor purtate la Cotroceni. discuțiile care au avut loc la Cotrocen nu prea au o lecturi cu comunicatul de pres remis, ceea ce mă face să cred ce a fost scris înainte. Vreau să îi spun presublinierea dintelui ce s-a respectat i principiul legalit sublinierea sublinierei principiul predictibilit și în legea salarizării. Cheltuielile cu salarizarea au crescut subliniere-i au însemnat major cuprinse între 10 subliniere-i 50. A subliniere vrea să mai spun ce întoarcerea sarcinii fiscale a fost acoperit de majorarea de 25 de la 1 ianuarie 2018 acordat întregului sistem bugetar. La ora actuală o replic la comunicatul de pres, pentru ce acolo s-au discutat multe lucruri care nu apar în comunicat. Nu ni s-a faptul ce legea nu duce la egalizare între diversele tipuri de bugetar pentru ce i-am fi explicat, a spus Lia Olguca Vasilescu într-un interviu la Antena 3. Mai mult decât atât, susține ministrul muncii, prin acest demers, Iohannis ar încerca să deturneze atenția de la scandalul ISCAT în urma de secretizării protocoalelor încheiate de SRI. Explicația pentru mine e deturnarea atenției de la ce se discut în aceste zile în spațiul public. Da, eu a sublinierea cred. Nu are niciun fel de explicație acest comunicat de presă, care vine în urma unei discuții, zic eu, foarte amicale, a completat Olguca Vasilescu. Întrebat dacă Ohanni ar vrea, astfel, se o apere pe Laura Codruca Covesi, ministrul muncii a spus, un subliniere tiu, dar cu certitudine a schimbat agenda zilei vorbind despre o lege care a fost adoptat i care sublinierei produce efectele începând cu 1 iulie. Nu era nimic necunoscut pentru nimeni. Cu atât mai mult pentru administrația prezidencială, care a promulgat această lege.